هذه الشيلة، إهدام الخالة العروس <تصفيق> الخالة, <تصفيق> الخالة ما؟ يا نورا مبروك يا أجمل عروس مصروخي في مبروك يا نورا مبروك يا أجمل عروس <تصفيق> <تصفيق> يا في مبروك العقل الرزين، يا نورا فيك الرزانة والعقل والحز واللماس بنت الفخر، أبوك شيخ المنسية وخال الوفاة، أبو عبد العزيز راعى المكارم والصدر مسعود وسعود ابن الكرم ونصون على المحال كلها بالمختصر أمك في شرف كلها أمك لها بين العرب عز وقدر أيهم عبد العزيز بالوفا من هاديه والحمد لله عزها البشر عزها البشر البحر على الفراغه كلها المترفات على مجد وضفر اخوانك يا رزانة والعقل والحز والنماسية بنت الفخار ابوك شيخ المنشي وقال الوفا ابو عبدالعزيز رحى المكارم والصدر رحى والصدر اسعود وسعود من الكرم والصول على المحال كلها بالمختصر على مجد صفار واخوانك يا نورا وقت الفعل يطيب هم هم هم ضرب يا نورا بهند عالية والكل زينها حامد يا نورا مبروك في يا جبل عروس مبروك في مبروك يا العقل الرزين مبروك في مبروك يا الرزين مبروك في مبروك